Привіт, котики. Тренування сідниць без навантаження на коліна. Без стрибків, без випадів, без присідань. Я твій тренер Лагартіша. І ми починаємо. Перша вправа – відведення стегон назад. Ноги на ширині пліч, спина рівна. І ми нахиляємось, відводячи стегна назад. Коліна згинаються настільки, наскільки їм треба. І повертаємо Нахиляємось вниз. І повертаємось назад. Таких ми виконуємо 15 повторів. Готова? Працюємо. Один. Вниз ми рухаємось повільно. Два. Вниз повільно. Три. Чотири. П'ять. Не перепрогинай спину. Шість. Не треба робити ось такого. Це я зараз роблю. Неправильно. Сім. Все натримай. В нейтральному положенні. Вісім. Дев'ять. Десять. Повільно вниз. Одинадцять. Дванадцять. Видих завжди на зусиллях. Тринадцять. 14, 15. І одразу ж ми додаємо те саме, але на одній нозі. На одній нозі ми опускаємось вниз і піднімаємось назад по 10 на кожну ногу. Готова? Працюємо. Хоча давайте зробимо по 12. Один, повільно вниз, два. Це дуже крута вправа для сідниць. Три. І для твоїх стабілізаторів. Чотири. І для твоїх колін. П'ять. Шість. Тому що м'язує стабілізатори. Сім. В тому числі стабілізують і коліни. Вісім. Дев'ять. Десять. Не намагайся зробити це на повністю прямій нозі. Одинадцять. Тоді більше працює біцепс стигна. Дванадцять. А ми вже тут в сідниці качаємо. Правильно? Змінюємо ногу. І працюємо. Один. Якщо тобі важко, ти можеш ставити другу ногу на підлогу. Тож я кожного повтору. Два. Якщо ти втрачаєш баланс. Три раза ні, три сами рай шість, сім вісім повільно, нікуди не спішимо. Дев'ять. Одиннадцять. Закінчили. Пару секунд відпочиваємо і повторюємо ці дві вправи ще два рази, без перерви між вправами, без відпочинку. Готова? Нагадую, ми відводимо стегна назад, нахиляючись вниз. П'ятнадцять. Повторю. Працюємо. Один, повільно вниз. Два. Повільно вниз. Три. Чотири. Я. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. І одразу ж. Та саме, але на одній нозі. Працює. Один. Два. Три. Повільно. Приймаю баланс. Чотири. Якщо в тебе не виходить нічого страшного, я. Шість. Якщо ти ніколи баланс не тренувала, 7 у тебе не буде виходити. 8. 9. 10. 11. 12. Мінили ногу і працюємо. Один. Два. Три. Блін, тут холодно і в мене настичі. Чотири. у мене завжди настичі, коли холодно. П'ять. Шість. Сім. Одинадцять градусів. Вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять, закінчили, відпочиваємо, можна пити водичку, якщо хочеш, у мене просто вона капіць, як і повторюємо ще один раз. Готова? Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Я сподіваюся, вам мікрофон не чути, як це на нас на четверті. Шість. Сім. Деве. 10. Одинадцять. 12. 13. 14. 15. Закінчила і у нас те саме нахили на одній нозі. Готова? Працюємо. Один. Два. Слідки за тим, щоб стегна були паралельно під лозі. Три, щоб не розмортало. Сторож. Чотири. Слідки, щоб колі, коліно не валилося всередину. П'ять. Шість. 7. 9. 10, 11. 12. Меніємо ногу і працюємо. I always realized that I need 8 дев'ять, десять, 11 двенадцять, закінчили, відпочиваємо і ми змінюємо вправу, вона називається просідання ножичі. Але ми по суті не присідаємо. Ми відступаємо одною ногою трошечки назад. І з цього положення знову ж таки ми відводимо стегна назад і наш опускаємось вперед. Це виглядає ось так і повертаємо. Відводимо стегна назад, опускаємося в мисці. Майже кладеш груди на стегну. І повертаємось назад. Слідкуйся за тим, щоб коліно було чітко над п'яткою, щоб воно не рухалося вперед. Коліно залишається чітко над п'яткою, опускаючись вниз. Таких ми виконуємо 15 на кожну ногу. Готово? Працюємо. Один. Слідкуйся, щоб коліно не валилося всередину. Два. І залишалось чітко над п'яткою, не рухалося вперед. Три. Чотири. Пять. Шість. Це дуже крута справа для сідниці. Сім. Ти можеш їх не відчувати зараз, поки ти працюєш. Вісім. Бо це доволі важко відчути сідниці, поки ти працюєш. Дев'ять. Але завтра ти їх відчуєш. Я тобі обіцяю. Десять. Обов'язково завтра відпишись в коментарях. 11. Чи відчуваєш ти сідницю? Дванадцять. Тринадцять. П'ятнадцять. Ми змінюємо ногу. І притим. Один. Два. Три, чотири, я, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 11. 12 Слідкуй за коліном. Тринадцять. Тому що коліна в тебе болять під час вправ. 14. 15. Коліна під час вправ, під час випадів на призов чи присідань болять, коли ти виводиш коліно вперед. Дуже маленький кут. Коли ти змішуєш вагу тіла назад. Або ми будемо визначити на коліна. Пристучили. Ми повторимо цю саму справу ще два рази. Готова? Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'яті. Шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, Змінюємо ногу працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Закінчили. Пару секунд відпочиваємо. І у нас ще один підхід. Сподіваюсь, вам подобається тренуваннячка. Якщо подобається, став лайк, пиши коментар. Підписуйся на мій канал, якщо ти ще не підписаний. А ми продовжуємо. Масова, відступаємо і працюємо. Один. Два. And you know that you can take another Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять. Змінили ногу. І працюємо. Один. Два. And you don't care a thing about a I am here with my friends and with dancing. We can feel all the obstacles go on. That's how we are. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять. Закінчили. Вже розібилися трошечки. Ми опускаємося вниз. Будемо робити ізольовані вправи на сіднички. Це були базові вправи, а тепер будуть ізольовані. І так, ми будемо піднімати ногу вгору до паралелі з підлогою, і ще трошечки вище, і повертати її назад, не ставлячи на підлогу. І знову повільно піднімаємо вгору, і повертаємо назад. Можна відводити трошечки в сторону, тому що теж ще будемо трапувати середній сім'ї дзві. Таких ми виконуємо 15. І одразу після цього ми будемо виконувати пожежний гідрант, тобто відведення ноги в сторону. Також 15. Готові? Спочатку на одну ногу, потім на іншу. Працюємо. Один. Повільно. Ми не махаємо ногою. Два. Зараз ось це мах. Три. Ми не махаємо, ми повільно піднімаємо і опускаємо. Чотири. П'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, 15. І одразу ж у нас 15 пожежний гідрант відведення в сторону. Один. Два. Три. Це вправо безпосередньо 4 на малий і середній сільничний м'яз. 5. Не на великий. 6. Але цей м'яз дуже важливо тренувати. 8. Особливо тим, якого 9 калін. Дехід. Оце це буде з'яв стабілізатором 12. Демонаадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять. Закінчили, змінюємо сторону. І працюємо. Один. Два. До паралелі і трошечки вище. Три. Увільно. Чотири. П'ять. вісім. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 і відводимо в сторону. Один, два, три, місточек, капець, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ять. Закінчили. Ще одна става. Під нижній місток. Ми лягаємо на спину. Притискаємо. Дуже важливо. Поперек ми притискаємо до підлоги. руки згору. І з цього положення ми піднімаємо цех вгору згору. І повертаємось назад. Такі ми виконуємо 15 повільних повторів. Готово? Працюємо. Поперек притиснути до підлоги. Один, поперек лягає перший, два, три, якщо в тебе є можливість, чотири, ти можеш поставити ноги на возвышення, наприклад, на диван, п'ять, шість, навантаження буде більше, вісім, Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять. Закінчили. І повторюємо. Тут пристралися. У Якщо тобі більше треба відпочинку, став на паузу, відпочиваємо довше 30 секунд і продовжуємо відведення назад. Один, два, повільно, нікуди не спішимо, три, чотири, п'ять, шість. Сім Вісім Дев'ять До паралелі і вище Десять Одиннадцять Дванадцять Тринадцять Чотирнадцять П'ятнадцять І тепер в сторону Протягуємо Один Два, три, три, три, три, три, три, три, три, три, три, три, три, три, три, три, три, три, три, Strangers again. I thought we'd never fall. Could have tried much Три. Чотири. І тепер збираємо. Трапцюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Один. Два. Три. Чотири, п'ять, і переходимо до нас. Чуйнус, і васи нікого. Поперек, притискаємо до підлоги. Це важливо, тут не повинно бути простору. І працюємо. Один, два, три, чотири. Like strangers Strangers and Strangers David Oh and all things і отак. Закінчились, відпочиваємо. Пару секунд. І у нас і ще один підхід. Ти відчуваєш свої сітнички? Якщо відчуваєш добре, якщо не відчуваєш, то теж окей. Завтра ти їх відчуєш. Не насправді, а відчуття м'язу це вміти. І... Не обов'язково відчувати м'ясо щоб бути впевненою, що він повіцював. Тому що наше тіло, воно, воно знає, як працювати. І навіть якщо ти а, не відчуваєш безпосередньо сідницю, завтра, завтра ти зрозумієш. А ми працюємо, у нас останній підхід. І відведення ноги назад. Один. Два. Три. Бо багато людей мені пишуть, ой, я не відчуваю м'яс, коли тримується. Чотири. Що робити? П'ять. Відчувати м'яс не обов'язково. Шість. Просто тримується. Сім. Вісім. Дев'ять. Вам не треба ще там спеціально, ментально, з усилною волі, десять напружувати. Одиннадцять. Ваше тіло знає, які м'язи настроживати. Двенадцять. Для якого руху? Тринадцять. Чотирнадцять. І відведення в сторону. Один. Два. Три. Чотири. А печіння, яке ви відчуваєте в м'язах? П'ять або не відчуваєте? Шість. Це просто сім. Майд лише от молочні кислити 8, 9, 10, який дуже швидко виводить, 11, 12. І якщо він у вас виводиться одразу, то випід чинно не відчуваєте 14, 15. Я робила в інстаграмі серію сторіс І ми змінюємо ногу. Працюємо. 11. Два, три, тому якщо ти не підписаний на мій інстаграм, п'ять, підписуйся на мій інстаграм. Шість, посилання в описі відео. там дуже багато корисно. Вісім, про схуднення, Дев'ять, про харчування. Десять, один. Про хідність, про місце. 12. Я і у нас відведення на цю сторону, на Київ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 один. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять. Закінчили. І у нас сідничний кістак. лягаємо на спину, практиком поперед про підлоги. Руки вгору і працюємо. Один. Два. Три. Чотири. don't try. I don't like all the things you do. Mess with my hair just. me up, let me down like you don't care. This is Oh Чотирнадцять, як Фух, ось і все. Не забудь потягнутися після тренування. Тут ап, ти можеш знайти відео розтяжки. Коротенької, просто щоб розслабити м'язи. З тобою була Лагартіша. Пока-пока.